הנדרים מה נצטרחים להפלת מארח את הקבר אפסיסית. אוקיי okay, אז מה צריך? אחד, שתי רגמ קולי מיליוני מוקברים. שניים שני סוגי של רגמ קוליים. רגמ קוליים מוקברים, המקבלים את הספكات החשמל, ישירות מהשכלה, ורגמ קוליים שאינם מוקברים, המקבלים את הספكات החשמל, במצואת קבל השמה, המתחבר למיכسر מוקבר. הפלת רגמ קוליים שאינם מוקברים, מורכבות יותר, וברשל כך, בסדרה זו, אלמד, על רגמ קוליים המוקברים מילד. בופע הכללי, קיום RCF. מקי, JBL, QSC, מומלצות, אך ישנם דגמים חלשים וישנם דגמים חזקים. מומלט להזיר בקנייה במוכר בחנות. וכמובן, הכל בהתאם לתקציב. ישנם דגמים זולים יותר, שבזמן שדבר עליהם, הם כבר יעשו תדרך לתיקון. שתיים, מוניטור. רמקול במה, המשמש לנגן כל נגינה לשמוע את בצורה טובה. נכון להשתמש בו באירועים גדולים, בחדר גדול או גבוה, בהם יש ידעות גדול, ובגלל גדולים. שולחים צליל אל הכיר ורק אחר כך כשהכל חוזר לבמה הנגן שומע אותו זה יוצר קושי לנגן כדי להבין יותר למה אני מתכוון סימוהם רמקול בחדר כשגבו מופנה אליכם ודברו למיקרופון סימו לב שאת הכל הבוקה מהרמקולים אתם שומעים בכמה מאות השנייה יותר מאוחר וזה יוצר קצת קושי לנגן הפריטה שלישי הוא ומיקסר אנלוגי לא לא לא המיקסר הזה סימת שני יופ מחשיר שמקבל את כל ערוצי הכנסה ושולח אותם אל הרמקולים באיכות מתאימה ובווליום נכון 4 מיקרופון דינמי לשירה, נאום וכולו. יש גם מיקרופונים לשימושים אחרים, כמו מיקרופון שטח בעל חשיפה צרה ומיקרופון קונדנסר המיועד לחדר אולפן. המיקרופון המומלץ לאירועים ובו משתמשים כ-99% מחברות ההגברה מישראל ומחברת שור דגם SM58, שבשימוש נכון יחזיק עשרות שנים ללא גוזמה. ביחס למיקרופונים זולים הוא נחשב יקר, אך הוא מספר אחת בתחום המיקרופונים לאירועים, בשל החומרים החזקים ואיכותיים מהם הוא עש חמש, מכשיר מדיה לשליחת ערוץ שמע, כמו MP3, מחשב נייד, טלפון, וחולי. שש, עכשיו אציין את רשימת הכבלים הנדרשים למערכת ההגברה הזו. א', כבלים לחיבור לחשמל עבור הרמקולים, המוניטורים והמיקסר. חלק קוראים לזה קבל קומקום, כי בדרך כלל הוא כמו הקבל שמחבר מסך ומחשב לחשמל. קבל כמו של קומקומים ישנים. ב', כבלים למיקרופונים, קצה אחד אקסלר נקבה המתחבר למיקרופון. לחיבור לרוב המיקסרים, הקצה השני צריך להיות XLR זכר, אבל לפעמים הכניסה למיקסר תהיה רק עם קצה P-L. אגב, אם תשאלו איזה חיבור עדיף, התשובה היא ש-XLR עדיף, כיוון שהוא נותן עוצמה P-3 לדברים שאין להם הספקת חשמל משלהם, כמו מיקרופון. ג' קבל השולח מהמיקסר לרמקול, בדרך כלל XLR-XLR, זהה לקבל מיקרופון. ד' לחיבור אורגנית למיקסר נדרשים שני קבלים בעלי קצה P-L-P-L זכר PL משני צידיהם. הסיבה שצריך שני כבלים هي כדי לשלוח את הצלילים בסטריו. לשם השוואה, מיקרופון הצליל שלו הוא מונו. אני אסביר מה זה בהמשך. היי, hey, קווה לחיבור מחשיר מדיה בעל אוקס בצידו אחד 1 המחשיר המכשיר, ובצידו השני, PL או RCA לכניסה למיקסם. נחזור לשאר הדברים. שבע, סטנדים, מעמדי ברזל למיקרופונים ולרמקולים. עד כאן הפריטים הנצרכים למערכת אקבריו-סיסי. од зи тоimoמbenно бар, kan сошаv, lektove, WWW, некудај